Én 1992 és 1993 között dolgoztam az ArtPool-ban, egy másodéves egyetemista, egyet órával együtt pályáztok, meg ezt az ösztöndíjat, ami akkor nagyon frissnek számított meg, progresszívnek, meg újnak, különösen azért is, mert az egyetemen mi nem találtuk egyáltalán a kortás művészetet. Úgyhogy ez volt az első beavatási szertartás, amikor megjelentünk az artpool hogy dolgozunk valamit. Szerintem mi még a bajunkat sem áldaláltunk. És hát mi tulajdonképpen egy családban csöppentünk, mert ahogy ott elnéztük a team dolgozott, akkor ott Karnica, Júli, és hát mindig nagy volt a forgalom, a nagy átmenő forgalom volt, jöttek vendégek, külföldiek, művészek. Szóval elég nagy volt a kontraszt az egyetem meg, a, meg az ártból között, és azt hiszem mi ott rengeteget tanultunk, de ennek csak később láttuk meg a, az eredményeket. Már nem is emlékszem pontosan, hogy csináltunk, hogy rendeztünk, elmerültünk a fluxusban, a maillardban, amit addig mi csak szerintem mindenekből hallottunk, és hát látunk nagy menő művészeket, mint a Beótyé, meg a Gigli, meg a Gigli, Dicky Giz, Elizon Anna Banana, és az Anna Banana volt az első szerintem, amit a balkonban írtam, és ez már a, az ArtPool inspirációjának köszönhető. A Gyurival pedig napi kapcsolatban voltunk, tehát mi odamentünk, és akkor elkezdődött egy ilyen beszélgetés, egy ilyen hömböjgés, amiben mi dolgoztunk, és a pedig folyamatosan e, beszélt velünk, instruált bennünket. Azt hiszem nagyon-nagyon sok sztori származik e, innen a, a Gyuritól, amit mi szerintem még időnként szoktunk is elmondani. A legemblékezetesebb egyébként az volt, amikor már valamennyire kiismertük magunkat ott a belső szobában, ott volt a Mélárd, a Mélárd gyűjtemény, és amikor ezt már úgy valamelyest átnéztük, leválasztottuk a Mélátot a fluxustól, meg egyéb 60-as, 70-es évekbeli progresszív irányzatoktól, és mondom ezt valamennyire áttekintettük, akkor a Gyuri jött, hogy át rendezni ezt az egészet, valami egészen más szempontból, adjunk ennek valami, új nézőpontot volt, ami eddig még nem volt. Az mindannyian sejtettük, hogy ez azzal járt volna, hogy az egészet fenekestől felforgatjuk. És azt találta ki a Gyuri, hogy mi lenne, ha szerint rendeznénk el ezt az egész anyagot. Tehát Dél-Amerika, Észak-Amerika, Európa, Izland, stb. És itt talabig ezen így el is gondolkoztunk, de aztán azt már tudtuk, hogy mivel jár. Hát, hát csak egy dobozt is átrendezni, úgyhogy ez azt hiszem nem valósult meg. Tehát, de megvalósult, és azt tudom neked mondani, hogy ez még most is ilyen rendszerint van. Annyi a különbség, hogy bővült az anyag, és a tengeren túli szekció az egy szobával arré ment. Tehát, hogy tulajdonképpen teljesen működőképes. Akkor eléggé <gül> elszállt ötletnek tűnt, de tudtuk, hogy van benne valami rendszer, mert, a, mert minden, amit a Gyuri mondottakban volt. És volt még egy dolog, amit én személyesen a Gyurinak köszöntek, hogy, hogy akkor még működtek ilyen manuális késztetések, hogy tud, mondjuk a borítékokat, meg a fénymásodpapírokat egyenként -egy megdolgozzuk, lepecsételjük. És akkor ez egy kicsit ilyen manufakturális üzemünkbe ment. Körülültük a nagy asztalt, és mindenki kidolgozott valami nagyon hatékony, de mégis még mindig emberi működési modot. Ezért nagyon hálás vagyok a Gyurinak, mert szerintem azóta sem egyik meg egyébként, sem kreatívkodtam. Ennyit. És végén találkoztunk, de akárhányszor megpillantom, azt gondolom, hogy ez vagy az idő áll, vagy egyszerűen rajta nem múlik, vagy vannak ilyen koboltszerű lények, akik bármit csinálhatnak, valahogy nem tűnik el róluk az a bája, amit így megismertem mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt. Úgyhogy nem is hiszem el, hogy öregszik.